وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعَبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا لِي الصَّحْ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْ قال إنه صرح مرض. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا نعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لِمَ تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله